Încerc acea epistolă, n-am citit-o pe toată, dar cât am fost să citesc, că am înțeles de care este cea mai mare sfârșită din acel feliceschi Să nu ne mai certăm cu Iohannis, de fapt, să ne aliniem cu Iohannis, cu Săriu, cu spp și cu partidele de, de opoziție. Eu, ca președinte, nu pot să duc și nu voi duce să devină o unealtă a acestor instituții care nu trebuie să se intrace în politică. În rest, aceștia se potrește suficient de bine, de mult și de abuzant. Vă acuză colegii că, acuză colegii că sunteți cotat la 7-12% în sondaje și partidul nu trece de 30%. Așa este, sunt la minus. Dar cum s-a ajuns în această situație? asta cu Paul Stănescu erați... Eu v-am spus că vorbesc la cex și după cex. Vă au descris ca un om orbit de orgoli, putere și spai nu-i care. Sigur o să vorbim după cex. Chiar vreau în interiorul partidului și de după Dar există cea mai mică șansă să plecați de bunăvoie din funcțiile pe care le ocupați, atât în partidul. Cu foarte multă răbdare și cu foarte mult drag vorbim după ce... Ați vorbit cu doamna Vreoica Dancilă în eventuala situație în care să devină președintei de i mari? Fără proșat să vedea Câte cât fileale aveți de partea dumneavoastră, domnule drag? De partea mea. Sau care au aceeași opinie pe care o aveți dumneavoastră? Hai, hai. hai ca vedem la ce. Păi, am bătut sunt multe mai mult decât